не зробив гідроізоляцію ганку чи допоможе якщо нанести цементну гідроізоляцію на ганок перед укладкою плитки Ні тому що разне призначення Маріан тут виходить так що дивіться, на ганку на терасі є декілька гідроізоляцій у кожній своє застосування просто е Наприклад, у нас є якась там бетонна конструкція, або знизу вкладається пінопласт ПСБ, який робить капілярну відсічку, тобто не дозволяє цьому бетону насити, насити, насити, чи, господі, набратися вологі з ґрунту. Або ми робимо гідроізоляцію по стяжці для того, щоб ця основна конструкція вона була суха щоб з ґрунту вона не брала вологу. Розумієте? А от зверху ми робимо гідроізоляцію для того, щоб коли ми покладемо з вами плитку, щоб волога не потрапляла скрізь шви і теж не намочувала наше оце основання. Зрозуміло? Тому виходить так, якщо ви знизу не зробили гідроізоляцію, а зробите тільки ось тут, от зверху, то вірогідність того, що цей бетон потроху буде насичувати нас... нас... Насичуватися вологою, а потім зимку тут відстрелить, вона залишається. На жаль. Тому, скажімо так, ось ця гідроізоляція обов'язково. Просто обов'язково. І для того, щоб конструкція довше слугувала, і для того, щоб плитка не відстрілювала, ось і так далі. А ось ця гідроізоляція, а вона по бажанню. Хочете робить. Не хочете не робить. Тому що якщо гарна плитка, там ганок накритий, ну, то якогось там такого сильного замочування не буде. Зрозуміло? На жаль. Йдемо далі.